Γκάντι, πάλι έχω πρόβλημα. Θέλω βοήθεια. Μπορείς? Όχι βέβαια. Τι θέλεις? Μπερδεύω τις δευτερεύουσε σε περιματικές προτάσεις. Κάποιες μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Πώς θα τις ξεμπερδέψω? Ουφ, ευτυχώς αυτό το έχω ψάξει ήδη στο ίντερνετ. <κυρίζει> <κυρίζει> γεια πες, γεια πες! Λείπα. Βλέπω κάποιες προτάσεις που εισάγονται με τώρα. Ε, αυτό το να είναι. Είναι τελικός σύνδεσμος ή βουλητικό. Λοιπόν, άκουσε. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Σε πρώτη φάση πρέπει να ξέρεις ότι οι τελικές δείχνουν σκοπό, ενώ οι βουλητικέ δείχνουν επιθυμία ή απαγόρευση. Καλά μέχρι εδώ. Ναι, ναι. Κατάλαβα, κατάλαβα. Συνέχισε. Ξευτέρισε. Για να δούμε όμω τώρα να τα κατάλαβε. Πε μου ένα παράδειγμα που να δείχνει σκοπό και ένα παράδειγμα που να δείχνει επιθυμία. Για να δω. Mm, ναι, ωραία. Ε, σκοπό. Ήρθα να σου πω καλημέρα. Ε, επιθυμία. Ήθελα να σου πω καλημέρα και τα δύο σάγονται με τον να. Εξαιρετικά. Εισάγονται και τα δύο με τον να, αλλά θα σου πω όμως κάποια κολπάκια, για να μπορεί να τα ξεχωρίζεις καλύτερα. Αν δεν μπορείς να καταλάβεις ποιο δείχνει σκοπό και ποιο επιθυμία, άκου τα εξής. Για δεκίμασε, σε ποιο από τα δύο ταιριάζει το γιανά. να. Mm, ήθελα για να σου πω καλημέρα, όχι ήρθε για να σου πω καλημέρα. Μπράβο. Άρα εκεί λοιπόν που το να μπορεί να γίνει για να, τότε είναι τελική. Επίσης, να θυμάσαι και το εξής. Οι επιρρηματικές πάντα χωρίζονται με κόμμα. Οι ονοματικές χωρίζονται με κόμμα μόνο όταν θέλουν να δηλώσουν επεξήγηση. Αυτό όμως θα το δούμε άλλη στιγμή αυτό το λέω μόνο και μόνο για να ξέρεις ότι αν δεις κόμμα, κατά πάσα πιθανότητα είναι επιρρηματική. Άρα εδώ έχουμε τελική και όχι βουλητική. Αχ, πολύ με Βραγκάντη, τα ξεκαθάρισα. Τώρα κάτι άλλο που μπερδεύω. Μπερδεύω πάρα πολύ... Ε, ε, Τις αποτελεσματικές με τις τελικές με το ώστε να Και οι δύο είναι περιματικές Άρα και οι δύο θα χωρίζονται με κόμμα Πώς θα ξεχωρίζω Αν κατάλαβες το προηγούμενο Τότε αυτό είναι ακόμα πιο απλό Γιατί, τι μπορώ να βάλω στη θέση του ώστε Για να ξέρω ότι είναι τελική Εύκολο, εύκολο Το για να. Άρα, άμα στο ώστε βάλω το για να, είναι τελική. Διαφορετικά θα είναι αποτελεσματική. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Κάτι άλλο τώρα. Βλέπω αυτό το ότι. Υπάρχει ένα ότι με κόμμα και ένα ότι χωρίς κόμμα. Ποια είναι η διαφορά τους τελικά. Το ότι με κόμμα είναι αναφορικό σύνδεσμος. Το ότι χωρίς κόμμα είναι ειδικό σύνδεσμος. Πιο συγκεκριμένα, το ότι με κόμμα σημαίνει οτιδήποτε. Ω, oh, τι καλά, τα ξεχώρισα, τα ξεχώρισα. Τα υπόλοιπα τα ξέρω. Οι χρονικές είναι εύκολες, θέλουμε να δείξουμε χρόνο. Όταν uh, θα περάσω από εκεί, θα σου πω ένα γεια. Με το όταν, ας πούμε, δηλαδή μα χρόνο. Με το ενώ, με το όσπου, με το σώ, του, το μόλις, το πρινα, α. πολλά έχει. Και οι υποθετικέ είναι εύκολες, θέλω να δείξω μια υπόθεση. Με το άμα, με το εάν, με το αν. Με το εφόσον, εφόσον έχεις σύννεφα, θα βρέξει. Και με το έτσι και, αλλά δεν έχω συναντήσει πολλά παραδείγματα. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Για τι αιτιολογικές τι ξέρεις. Mm, και για αυτές ξέρω. Για αυτές α, μπορώ να δείξω αιτία, να δείξω το γιατί. τι συναντάω συνήθως με τους συνδέσμους, επειδή, γιατί, διότι, αφού... Τι είναι πάλι, Δεν θα την τελειώσω ποτέ αυτή τη σειρά. Αυτό το που βρεκάντι το συναντάω στις ειδικέ, στις αποτελεσματικές, στις αναφορικές. Πώς θα το ξεχωρίζω. Θα βάζω στη θέση του πού, το ότι για να δω αν είναι ειδική, το ώστε για να δω αν είναι αποτελεσματική και το οποίος η οποία το οποίο για να δω αν είναι αναφορική. Λαμπρά, εξαιρετικά, ολόσωστα. Άντε πάνε να πάρεις τώρα κανένα τηλέφωνο, πας και εδώ και εγώ κάνω επεισόδιο. Κάτσε, κάτσε, μήπως ξεχάσαμε κάποια, να σκεφτώ λίγο καλέ. Αν ναι, έχουμε τι εναντιωματικέ καταχωρητικέ που θέλω να δείξω περίπου κάτι αντίθετο, ακόμη και αν χτύπησε το πόδι μου, θα συνεχίζω και περπατάω. Μόλον ακόμη και αν, ακόμη και να. Και τέλο έμειναν οι αναφορικέ επιρρηματικέ που εισάγονται με αναφορικά επιρήματα. Όπου, οπουδήποτε, όπω. Αυτά. Ωραία, μπράβο, μπράβο. 20, 20, 20. Φύγε τώρα, πάνω, πέστε στα εγγόνια σου, γιατί έχει πάρα πολλά άνθρωποι. Φύγε, φύγε. Α, ah, επιτέλους. Μία φορά μόνο μου στον Καναπέ. Πώ από τι απόλαυση αυτή. Αμάν. Ξέχασα να τη πω να μου κάνει popcorn Άντυ, Πάλι εγώ θα πρέπει να τα κάνω. Νατι.